Nádraží, přestup na metro, to je na důležité, a další vlakové spoje. Konečná zastávka. Prosím, vystupte.

Konecí zastávška <mín>

To bylo takový problém, na Chodovec.